нас стоит наша Олесочка. На цьому дивані сплю я і найменший хлопчик Авраамчиков. Світлана Таванець показує кімнату у гуртожитку, в якій живе разом з чотирма дітьми. У нас є кухня, вона на шість кімнати, так само ж є у нас душ, душ також на шість кімнати. Нас трошки спасає це, що Тимофійчик ходить друг в другу зміну і він робить уроки зранку. Зранку якраз, коли я діток відправляю в садочок, то йому так Зручніше робити уроки, що йому ніхто не мішає, що він може ну, нормально роздумувати над тими завданнями, які йому задають. А так, коли ми збираємося вже після шкіл і садочок, садочків, то Трошки буває, як то кажуть, і тіснувато. Зараз Світлана в декреті має декілька підробітків, а також отримує 7,5 тисяч гривень державної допомоги. Я переважно її повністю, можна сказати, відкладаю. Ходжу на, ну, на роботу, заробляю, на харчі, на якийсь одяг, на гуртки. Разом із Світланою у цій кімнаті живе її рідний брат Назар. Шести років, ніби так, як батьків позбавили батьківських прав, то він має статус сироти і, на жаль, немає де. Він ще має другу групу інвалідності і по стану здоров'я він не є працездатна особа. І немає ніби свого житла, то прийшлося мені його взяти до себе. Найстарший син Світлани Тимофій навчається у третьому класі. Відвідує шість гуртків. каже, найбільше любить заняття з англійської мови. Алаю інглиш майнем із Тимофій. Шестирічна Софія Таванець ходить у дитячий садок. Відвідує три гуртки. Один із них гімнастика. Працівниця благодійного фонду Майбутнє сиріт Ірина Абрамець каже, для багатодітних сімей створили програму Руки допомоги. Під час неї допомагають цим сім'ям збирати гроші на нове житло. Зокрема, допомагають і сім'ї Світлани Таванець. Наразі каже Ірина Абрамець, зібрали 23 тисячі гривень. Наш фонд допомагає виключно дітям-сиротам і молоді з числа сиріт. І як, до прикладу, Світлана вона є випускницею одного з інтернатних закладів в нашій області. І в такому плані, ми можемо її долучати до таких наших різних проектів, так, програм і тим самим допомогти їй. А тут вже ми говоримо про її дітей, щоб вони мали краще майбутнє, щоб вони мали можливості різні, враховуючи те, що вона як одинока мама і плюс на багатодітна мати. За словами Ірини Абрамець, за програмою Руки допомоги 26 сімей Тернопільщини отримують допомогу. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.